Hvordan ser et høstmarked egentlig ud i børnehøjde? Porteriet i Allerød holdt markedet, og Theo på træ var med. Hvad er der herinde? Hvad der Det, er herinde, det er have, ja. ja, det er det, man skal ikke gå ned på udstyr. Ja. Hvor er Vi ser, hvis der er noget, vi kan. No, det det, det vi goddag, goddag. Har du fået bakke nogle boller? Ja. Jeg øh, har fået ny oven. Potteriet i Allerød havde den første weekend i september høst med haven fuld af båder og musik. Det går bare ud på, at jeg har min lille butik der, min lille potteri, og så en eller anden dag, så sad jeg bare og tænkte, vi inviterer der bare nogle mennesker til at komme, og så laver vi der bare nogle kager. Og nu er det bare vokset, så nu er der mange mennesker og mange kager, og heldigvis er det også soveskid. Kan du på mm -hmm. ja. Ja. Der kommer man Det ja. ja. ja. de er nogle fine fuglehus, der er lavet. Det var der her, hvor de skal have det at spise. Og der er jo jazzmusik og café i og alt ting. Og... Ja. You make me feel so young. You make me feel like spring Anytime I see you grin, such a happy individual, the moment that you speak. I wanna to run and play, hide and see. I wanna to go and bounce the moon, just like a toy balloon. Now, you and I... Just yeah, like see Mary, the okay. cake she no. so knows. Right. Mama, can you see, see me now? Making up all those forgetful nights, you make me feel so young. You make me feel there's songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be found. Rid ved holder markedet hvert forår og efterår, kom forbi på Kollerødvej og Facebook, hvor siden hedder potteriet Anno 2001.